Кримінальний лідер. На Лозівщині найбільший показник злочинності в області. Про це розповів керівник Лозівської місцевої прокуратури Ігор Білодіт на нараді з правоохоронцями 7 лютого. Більше про ситуацію у сюжеті. Лозівщин – лідер за рівнем злочинності в області, повідомив керівник Лозівської місцевої прокуратури Ігор Білодіт на нараді з правоохоронцями з чотирьох районів Харківщини. У 2018 році Удалося зменшити рівень злочинності на території Балаклійського, Блізняківського та Барвітлівського районів. Проте стабільно високим залишається рівень злочинності на Лазівщині. Складає 153 злочина на 10 тисяч населення. Найвеликий показник на території Харківської області. Ігор Білодіт розповів, на Лазівщині збільшилась кількість злочинів, що скоїли діти або нетверезі люди. Суттєвих зауважень викликає питома вага злочини, вчинені в стадії алкогольного сп'яніння. У Лозівському, Баревінківському, Блюзніковському районах майже кожен третій злочин вчиняється особами в стадії алкогольного сп'яніння. Проблемним питанням залишається профілактика вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми. У Лозівському районі майже кожен десятий розкритий злочин, вчинений неповнолітно. Начальник Лизівського відділу поліції Микола Пономар завірив, після останньої подібної наради з прокурорами аналізував роботу свого відділу. Заступник начполіції Павло Кустов завірив, щоб знизити рівень дитячих злочинів, проводитимуть бесіди у навчальних закладах. Щодо зростання злочинності, поліціянт повідомив, вже підсилили патрулювання міста. Січня вже працюють додаткові маршрути, патрулі за рахунок особистого часу, тобто вихідні дні виходять і чотири години працюють, визначаємо, аналізуємо кримінальні участки, зазнательний час і так далі, приділяємо цьому увагу. Лозівські КОПи обіцяли показати результати роботи вже у першому кварталі 2019 року. Ігор Білодід зазначив, направить лист до обласного керівництва поліції зі скаргами. Перше письмо буде таке, якщо в течінні трьох місяців, тобто перших кварталів, не буде ситуації зміни в лучшую. До письмо буде письмо. І буду просити вашого руководителя приймати кадрове змінення. Якщо, уважаємо начальники поліції, ви самі не приймете такі рішення. Про роботу правоохоронців також говорив мер Лозової Сергій Зеленський. Він розповів, має перелік нарікань. Серед них робота так званих наливайок, ігрових апаратів, продаж наркотиків, вирубка дерев та інше. Про корупцію взагалі буду мався. Тому в мене все. Вдячний вам за те, що ви на сьогоднішній день оперативно реагуєте на ті звернення, які робить Лозівська міська рада. Керівник Лозівської місцевої прокуратури розповів, сподівається, що після зустрічі ситуація зрушить з мертвої точки.